Ми сьогодні з вами спілкуватися про діалекти, говір,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 За словами Олени Грицишиної, розмовний клуб відвідують хмельничани, а також жителі Донеччини, Луганщини, Київщини та Харківщини. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.